Підпалюється. На сьогоднішній день ціни на ці балони космічні сягають до 5 тисяч гривень у зв'язку з тою ситуацією, що слалася в країні. Це свого роду обігрівач. Він працює за таким же принципом. Помікручується потача газу. Ось такого роду прилад. Тож, скажімо так, для кожний з сьогоднішній день з мешканців будинку може собі таке дозволити. Село, в основному, для обігріву технічних приміщень, тобто нежитлових приміщень. Трохи воно є, пожежа небезпечним. В самій багатоповерхівці 26 квартир. Мешканки однієї з квартир Марини Волосюк – одномісячна дитина. По 15-12 годин немає світла, будинок остиває, квартира також. Тобто навіть дитину передіти.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 На сьогоднішній день всі звернення в обленергозбут на рахунок нашого резервного кабелю